Den 9. januar kunne Victor Albæk være blevet 150 år. Victor, hvem spørger du måske? Hvis Aarhus Universitet skylder en enkelt person sin eksistens, er det denne mand. Fra ca. 1913 begyndte overlægen og lederen af den nyoprettede fødselsanstalt i Aarhus en utrættelig kamp for at fremme de videnskabelige miljøer i Aarhus. I 1926 overtog Albæk posten som formand for det såkaldte universitetssamvirket, og han påbegyndte en intens fundraising, blandt andet med spejdernes hjælp. To år senere lykkedes det at få statens tilslutning til en meget beskeden universitetsstart. Undervisningen foregik i lejede lokaler, og der blev kun undervist i filosofi, dansk, tysk, engelsk og fransk. Albæk var selvskrevet formand for den selvegne institution, der fik navnet Universitetsundervisning i Jylland. I 1932 modtog Albæk i forbindelse med nedlæggelsen af grundstenen til den første gule bygning i Universitetsparken fortjent medaljen i Guld af kong Christian den 10. Viktor Albæk døde kort efter i januar 1933. Hans jordiske rester blev stegt til hvile i en grav nordvest for fødselsanstalten, som i 2000 fik navnet Victor Albæk Bygning.